هما قلبي عندما ذُكرت لبي، الله، الله، قلبي عندما ذُكرت لبي، الله. Oh um. دم عيني قد آه قدها Bi la علي